Cestuju moc rád, cestuju rád i po, po státech, i po Evropě. Nikdy jsem nebyl v Ázii, nikdy mě to moc netáhlo, abych řekl pravdu. Velká Británie mě taky nikdy moc nelákala. Vždycky to byla jenom Evropa, pokud nepočítám Anglii, a nebo Spojení státy. Ano, rádi cestujeme. Já mám cestování nejradší úplně ze všeho na světě. Velice rád cestuju, je to. Něco, co budu dělat asi celý život a vím, že nikdy nestihnu úplně všechno, ale dalo by se říct, že to je taková moje vášení.